ain gospel fest naitoa charity klema ninatarajia kwenda chokikoo imefurahi kuja kwenye yu seminar sababu nimejifunza mambo mengi ambayo ngo hata sijui najua hata nitotoka pale nitakuwa na jana nachoenda kufanya na jinsi ya kuepuka na baadhi ya changamoto za chuo kusema wao hawajifika mimi naonee huruma ungekuja tu ungegain kama ni vogueing hivyo Ah, uh, jina langu naitwa Stefano Amineli, mimi ni mwanafunzi ambayo anajiandaa kuanza kikapu sasa. najisikia vizuri. Cha kwanza kitu ambacho na, na kwanza uh, kufundishwa kwa upana maisha ya jua BC kwa sababu tunaenda katika uh, Eli, eh, tunasema gazi nyingine elimu ambayo ni kubwa kidogo ambayo expectation, expectations zake uh, ni kubwa na hata ile furaha na excitement nayo pia ni kubwa kama wakufuzi wetu jisipokuwa wanasema. hasomo ambalo nimelipenda zaidi ni kujiandaa baada ya ya, ya, ya chuo kwamba ile career wise kitu gani ambacho ukifanya wakati uko chuoni ili kujiandaa baada ya maisha ya chuo na pia kutengeneza kwa, uh, ile connection and networking uh, wakati uko chuoni na pia discipline kikubwa sanaicho ambacho nimejifunza kwa kwamba chochote ambacho utakachokua unakifanya una lazima uwe na discipline kikubwa ambacho nitakachowashauri wanafunzi wengi ambao wamekosa semina hii cha kwanza tunapoanza view kwa sababu uh, ni, ni, ni level nyingine ya ya kielimu ni discipline ndicho ambacho nimeondoka nacho na na ambacho nachocheza kichwani lakini kingine ni yale malengo yako ambayo ule, ule yaweka, basi hiyo sehemu sahihi ya wewe kwenda kuyatimiza kama upanga laba baada ya hapo kitu fulani utakifanya jua basi hiyo sehemu sahihi na tusimamia yale yale malengo ambayo tumetoka nayo kutoka nayo nyumbani na tunaenda viongo nimeweza kubatika kukutana na moja wa wali sasa siku leo vijana wetu na atajitambulisha kwa majina yake unaitwa nani? Anaitwa Helen Mugisha. Okay. leo katika semina hii kitu gani hasa ulikuwa umekitamani sana kuzungumza na vijana na umeweza kufanikisha? Nilikuwa natamani wajue kwamba wao ni wathamani thamani na wamekuja duniani kwa kusudi. Yaani sio bahati mbaya na waweze kulitimiza ilo kusudi kwenye maisha yao sababu ulimwengu wote unasubiri kuona vile vitu vya thamani ambavyo Mungu ameweka ndani yao vinadhihirishwa katika ulimwengu. Unalipi hasa la kuambia wazazi waliopo majumbani siku ile? Kwa kweli niitamani vijana wengi zaidi wawepo lakini nafikiri pia hata mahali pasingetosha. Kwa hiyo nitamani labda semina kama hizi zikiandaliwa zitangazwe zaidi na pia wazazi waone kwamba kuna umuhimu wa kuwaruhusu watoto wao washiriki kwenye vitu kama hivyo. Umefundisha somo gani? Kuishi maisha ya kusudi kama kijana. Living purpose as a youth kitu gani cha muhimu sana ambacho ungependa labla kwa yule ambayo ilikopo nyumbani akifanya cha msingi ambacho nilichoongea leo ni ufunguo wa ufahamu lakini sio tu kufahamu kitu chochote kufahamu wewe ni nani kwa sababu vitu vingine vyote vinajengwa kwenye jinsi ambavyo wewe unajiona kwa majina yangu naitwa Alaiki Laiza mwalimu wa la Mungu na kiwetaalamu mimi ni mchumi kilimo na biashara Leo tulipo ni semina hapa kanisa St uh, James Anglican Arusha na yetu ni kwa ajili ya wanafunzi wanajiandaa kwenda vyo vikuu na baadhi ambao walioko vyo vikuu. na nimepata neema ya kufundisha somo linalosema maturity is not about your age au kukoma au kuwa mtu mzima hakuna uhusiano na umri wako lengo la kuhakikisha lengo la somo ni kuhakikisha kuwajengea uwezo vijana wafahamu kwamba umri sio sababu au ni kigezo cha kujificha kutokuwajibika. Kwa hiyo tunawaandaa vijana waweze kuwajibika wanapojiandaa kwenda vyo vikuu na waweze kuwa na utayari wa kiakili pamoja na kiroho kwenda kujifunza katika fanu mbalimbali watakazokwenda lakini wakiwa na hofu ya Mungu ndani yako. Ndilo jambo kubwa ambalo tunalitengeneza katika programu kwa Wale ambao waweza kupata nafasi ya kufika tunaomba Mungu tu awabuse huko walipo waweze kupata nafasi watakapokuwa unaona mialiko na mimi wawezi waweze kujifunza kwa sababu ni sehemu pekee ambayo unaweza kupata mafundisho ambayo sehemu nyingine unaweza usiyapate unaweza usiyapate kwa ni kanisa na Rosali au kwa wazazi wako lakini tunapojumuika pamoja ni sehemu ambayo tunauliza maswali lakini pia ni sehemu ambayo tunapata uzoefu kutoka watu wengine waliotangulia kwa kama kaka ninatoa wito kwa wake dada kwa kina kaka ambao mnajiandaa na vyo vikuu na wengine walioko viyo tujifunze kuwajibika katika hali tuliyonayo na tujifunze kukubali kuwajibika katika ngazi yoyote ile ya sasa na ya baadaye ndio kizazi kingine kinatutegemea sisi baada yetu kuna maisha baada ya fani ya kwako unayosoma kuna maisha kabla ukiwa choni na baada ya kuachona kwa kwa ufupi Tuna ujumbe mmoja tu kuhakikisha kwamba tunateneza kizazi ambacho kina hofu ya Mungu lakini kizazi ambacho ni cha wasomi ambao ndani yao wataleta madhara chanya kwa jamii inayotuzunguka na kwa taifa kwa ujumla tena itwa Yesu Hiza ni mwandaji wa kongamano ya Prime University Seminar 2022 kwa neema ya Mungu tunamshukuru Mungu sana kwa kweli aliyetuwezesha kuandaa seminarii hii lakini pia kwa mafanikio makubwa Mungu ametushangaza. Wa Wakati tunaandaa, yamkinchi tulikuwa na picha ndogo sana. Lakini kwa jinsi ambavyo tumeona mwitikio wa vijana, tumeona kwamba ni kitu kikubwa sana. Vijana wana kiu ya kusikia. Wanatamani kupata ma, ma, wanatamani kupata mafundisho yaliyo sahihi ya Kimungu na kwa kweli inawezekana tukao hatukuwa tunafanya miaka mingi sana huko nyuma lakini kwa mwaka huu na miaka kama miwili mitatu ifuonzo tumekuwa tukifanya hivi ila mwaka huu tumefanya kwa ukubwa zaidi na kwa kweli tunamshukuru Mungu sana tunashukuru kwa ajili ya mwitikio wa vijana wenyewe wamefika wengi sana tulikuwa na vijana zaidi ya mbili ambao wameitika wa Arusha na wamekuja tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya walimu waliokuwepo kwa kweli kila mwalimu ametenda haki sehemu yake aliyokuwa ya anafundisha na vijana wamepokea kitu tunashukuru kwa ajili ya neno la Mungu tunashukuru kwa ajili ya maono kwa hiyo sisi kongozi kwa ambacho tunaoa kusema Mungu ninafurahi ninafurahi ninafura. Ninajua Mungu kule mbinguni amefurahi kwa sababu ameupata watoto wake na, na sisi wenyewe pia tunafurahi tv online gospel fest